السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وكر طلب مني كثير من المتابعين للقناة والأصدقاء أن أعرف بنفسي خاصة بعد سنة الآن من انطلاق هذه القناة يتصور الكثير أنني مجهول الماضي والتاريخ ولهذه الأسباب سوف تكون هذه الفيديو عبارة على بطاقه تعريف أولاً أريد أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الذي دعموني وشجعوني طوال هذه السنة وأقول لهم سعيكم مشكور وأجركم عندما ترون البسمة على شفاة الأجيال القادمة وأرجو أن تواصلوا في دعم هذه القناة حتى تصبح معروفة أكثر فأكثر وشكراً اسمي محمد كريم العبيدي ولدت في تونس العاصمة في باب العسل في أربعة أوت 1966 من عائلة جدا متوسطة وعادية درست الابتدائية في تونس العاصمة السنوات الأولى ثم انتقلنا للعيش في أريانا حيث أكمل دراستي الابتدائية في مدرسة الفردوس بأريانا حي النزهة كنا عائلة تونسية عصرية لا أحد منا يصلي إلا الكبار في السن كلنا نشاط وشباب وحيوية نحب العلم والدراسة ولنا طموحات جدا كبيرة نحو المستقبل فجاء الإسلام أولا ثم الإسلام السياسي فدمر الطفولة والعلم والحب والحيوية والشباب والطموح إلى الأبد في عائلتنا ومنذ ذلك الوقت عرفنا ثقافة الموت وعذاب القبر والحساب والعقاب وأصبحنا نعيش في عالم آخر غير هذا العالم الذي ولدنا فيه ورأينا نوره فورة إسلامية دمرت العائلة للأبد مما جعل أمي تتمرد على هذا الإسلام وترسلني إلى فرنسا ثم تلحق بي وتحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه من بقية العائلة بعد إنهاء الدراسة الابتدائية سافرت مع خالي إلى فرنسا سنة 1980 وكنت أبلغ من العمر 14 سنة وأكملت دراسة الإعدادية في باريس كانت أمي تتصور بإرسالي إلى فرنسا هربتني من الإسلام والمسلمين لكي أعيش حياة عادية ولكن مع الأسف عام 1982 بعد سنتين من وصولي إلى فرنسا بدأت أخالت جماعات شيعية وتشيعت وسافرت عام 1983 للدراسة في طهران في مدرسة القائم كنت أتصور أن الدراسة دينية فقط ولكن عندما وصلت إلى طهران اكتشفت إنها دراسة دينية وسياسية واستخبارية وعسكرية وهناك تم تكويني من أجل العودة إلى أوروبا والعودة إلى تونس والعمل لمصلحة الحركة الإسلامية بعد سنتين ويزيد من الدراسة المكثفة أصبحت جندي إسلامي تحت الطلب تم إرسالي إلى المركز الثقافي الإسلامي في بريكسل للعمل هناك مع الجالية الإسلامية، وفي نفس الوقت قمت باتصال بزوج أختي صالح كركر الذي أصبح رئيس حركة الاتجاه الإسلامي عام 1985 ونسقت معه لإرسال مجموعات إلى سوريا وإلى إيران للتدريب العسكري والدراسة الاستخباراتية والدينية. سنتين من الدراسة والعمل السياسي الإسلامي بين أوروبا وسوريا وإيران وتونس علمت أن هناك انقلاب يتم تحضيره في تونس ولم أكن أؤيد هذه الفكرة ووقع لي خلافات مع الحركة الإسلامية التي كنت أعمل معها في إيران وعدت إلى تونس من أجل التنبيه لخطر هذا العمل ليس لأنني ضد قيام دولة إسلامية وإنما ضد فكرة الانقلاب وكنت أؤمن أن التغيير يجب أن يكون من القاعدة الشعبية عندما وصلت إلى تونس قادم من إسبانيا بداية 1987 وجدت أن التحضير للانقلاب على قدم وساق والمظاهرات تخرج كل يوم تقريبا من كل مناطق تونس وعمليات إرهابية مصاحبة لها مثل ماء الفرق والزجاجات الحارقه وغيرها من الاعمال التخريبيه ضد المؤسسات والمنشات العموميه. ذلك الوضع المحقون الذي عاشته تونس في بدايه 87 يذكرني ما عاشته عائلتي عام 1975 عندما تغلغل الاسلاميين الى عائلتي وتزوج ثلاثه من الاتجاه الاسلامي ثلاثه من اخواتي. ولهذا بدأت أتصل بالأشخاص الذي أعرفهم لكي أنبههم للخطر الذي يهدد تونس ولكن مع الأسف لم يستمع إلي أحد وتم إلقاء القبض علي وعلى المجموعة التي كنت معها وقد تم اتهامي بتكوين عصابة مسلحة والتعامل مع سلطات أجنبية وهذه التهم يمكن أن تؤدي بي إلى حبل المشنقة لقد تم سجني أكثر من ستة أشهر عرفت فيها كل أنواع التعبيب والإهانة والذل ولكن اكتشفت كثير من الأمور وخاصة خبث السياسة والسياسيين حيث علمت إن إلقاء القبض علي وعلى المجموعة التي معي لم يكن صدفة بل نتيجة صفقة قام بها عناصر من حركة الاتجاه الإسلامي موالية لرشد الغنوشي مع جهاز الأمن التونسي من أجل ضرب صالح كاركر الذي كان المنافس السياسي القوي لرشد الغنوشي في ذلك الوقت وفي نفس الوقت من أجل التقرب إلى النظام الحاكم لعله يكسب بعض المصالح ولقد استغل بن علي في ذلك الوقت الوضع الغير مستقر وشجع على الفوضى وسمح للإسلاميين بقيام بأعمال تخريبية من أجل أن يقوم هو في الأخير بالانقلاب على بورقيبه والظهور بمظهر المخلص لتونس من الاسلاميين. وبعد انقلاب 7 نوفمبر 1987 تم اطلاق سراحي في صفقه التصالح والعفو التشريعي العام الذي قام به بن علي اتجاه كل المساجين السياسيين. منذ ذلك الوقت فهمت ان السياسه والسياسيين في بلداننا لا يخدمون الا مصالحهم الشخصيه او مصالح احزابهم، سواء كانوا اسلاميين او شيوعيين او ليبراليين، وما فماش حتى جرام من الوطنيه، مش مهم الشعب يموت، المهم انهم يوصلوا للهدف نتاعهم، هذاك علاش قررت باش نطلق السياسه والسياسيين ونعيش حياه عاديه، وبالفعل لقد تزوجت وأردت أن أعيش إنسان عادي، ولكن ولكن المشاكل المادية مع التضيقات الدولة وتهديدات الإسلاميين تركتني أغادر تونس نحو سوريا لأكمل دراستي هناك وأتفرغ للدين بعيد كل البعد عن السياسة والسياسيين. وبالفعل سنة 1988 غادرت تونس نحو سوريا وهناك في السيدة زينب أكملت. دراستي على يد السيد الطبطبائي وفي نفس الوقت أدرس وأدرس في مدرسة المغرب العربي أو المغرب الإسلامي وبعد مدة طلبت من زوجتي أنا ذاك أن تلحق بي إلى سوريا مع ابنتي زينب وبالفعل تم ذلك بعد أكثر من سنة من الدراسة حدث ما لم يكن في الحسبان جاءت مجموعة من الجزائر عام 1989 تقول إنها من جماعة بوي علي وعلمت من خلالها ان حركه النهضه او الاتجاه الاسلامي باتصال مع الحركه الاسلاميه في الجزائر من اجل زعزعه الامن في الجزائر والاستيلاء على السلطه وبالطبع لم استطيع ان اصمت وذهبت لمقابله المسؤولين لاعلامهم بالامر في الحركه الاسلاميه وفوجئت أني وجدتهم يعلمون بذلك وأنهم هددوني أن أصمت وأن أغادر سوريا فورا وإلا أعرض نفسي وعائلتي للخطر وبالفعل غادرت سوريا نحو فرنسا وأرسلت زوجتي وابنتي إلى تونس وذلك بمساعدة القنصلية الفرنسية في دمشق قررت في فرنسا أن أكمل دراستي وبالفعل سجلت في المدرسة الليبية في باريس وأكملت دراستي ثم سجلت في المدرسة العراقية في باريس ووصلت إلى مستوى البكالوريا وهناك تعرفت إلى تهديدات من طرف حركة الاتجاه الإسلامي في باريس جماعة صالح كركر فاضطريت للخروج من باريس نحو إسبانيا حيث جلست مدة في إسبانيا، ثم ذهبت إلى المغرب، وبقيت أتجول بين المغرب وتونس إلى أن استقريت عام 1992 في المغرب مدة خمس سنوات قبل أن أستقر في المغرب، سلمت إلى إحدى أخواتي تجربتي مع حركة الاتجاه الإسلامي ومع الحركة الشيعية في إيران على شكل كتاب متكون تقريب من 300 صفحة و. ذهبت لكي اعتزل الدنيا في المغرب وأتبع الصوفية وأنغمس في الأعمال الروحية بعيد على ظاهر الدين وبعيد كل البعد على السياسة خلال الخمس سنوات هذه في المغرب خاصة في مدينة تاجير عشت تجربة صوفية فريدة من نوعها أنتجت أن كتبت كتاب أطلقت عليه الله السفر المطلق أو تاريخ الله متكون من عدد أجزاء وأرسلت نسخة منه إلى أختي في فرنسا عام 1997 علمت أن أختي استطاعت أن تصدر الكتاب الأول اللي كتبته حول تجربتي في الحركات الإسلامية تحت اسم كريم أخي متطرف سابق وإرهابي سابق في فلاماريون في باريس ولهذا قررت أن أعلم السلطات المغربية بوجودي في المغرب وأن أحصل على أوراقي ولكن مع الأسف. السلطات المغربية ظنت أني صحراوي وتم إلقاء علي القبض من طرف فرقة من الرباط تحت إشراف إدريس البصري وتم تعذيبي مدة أكثر من أربعة أشهر ثم إرسالي إلى موريتانيا ومن هناك عدت إلى تونس من سنة 1997 منذ أن عط من المغرب إلى تونس بقيت أتنقل بين تونس وفرنسا إلى سنة 1999 حيث أصيبت أمي بسرطان في المخ وبعد موتها عام 1999 قررت أن أستقر في تونس وأعلنت الحادي وبدأت في الحرب ضد الإسلام وكنت أؤمن بأن الحرب ضد الإسلام هي حرب فكرية بحتة، ولهذا طلبت من السلطات التونسية أن تمكنني من خلق جمعية ثقافية من أجل أن توعي الناس والثقفهم وتعرفهم حقيقة الإسلام من أجل أن يتحرروا. وبالفعل تم تكوين جمعية ثقافية في فرنسا أطلقنا عليها آي مو يعني من هنا وهناك ولكن معا وتم تأسيسها عام 1999 وهي أول أول جمعية متع مسلمين سابقين تم فتحها في أوروبا ثم عام 2001 تم تكوين جمعية موازية لها في تونس أطلقنا عليها جمعية ضفة البحر الأبيض المتوسط وهي أول جمعية لمسلمين سابقين في العالم العربي الإسلامي وكنا نصدر مجلة شهرية باللغة الفرنسية اسمها تيماتيك توزع في تونس والمغرب وفرنسا كما نقوم بعدة نشاطات ثقافية واجتماعات سوى في تونس سوى في فرنسا ونظمنا مؤتمرات ومظاهرات وقمنا بعدة أنشطة جمعيتية وكنت الكتب العام للجمعية الثقافية التونسية كما كنت المشرف على إصدار مجلة تيماتيك وكنت أنظم رحلات ولقاءات ونقاشات حول الإلحاد واللا دينية والفكر الإسلامي كنت أؤمن وما زلت أؤمن إن محاربة الإسلام لا يتم بالمنع والتضييق وإنما بالنقاش والحوار والحريه الفكرية لأن الإسلام فكر مدمر نازي لا يقوى ولا يصبح قوي إلا في المنع وفي السرية وفي الجهل والتخلف والفقر ولهذا كنت من إيمان قوي أن الحرية والعلم هو وحده لنجم يقضي على الفكر الاسلامي المدمر ولهذا قمنا بعده مؤتمرات ومنها المؤتمر بتاع 2005 في باريس اطلقنا عليه اسلام ضد اسلام واستدعينا كثير من المرتدين على الاسلام القوا كلمه في هذا المؤتمر وكانت اخر نشاطات الجمعيه الثقافيه سواء الفرنسيه او التونسيه لان بعد ذلك تم منع المجله اللي نصدرها في تونس وتم منع أي نشاط جمعياتي وتوقيف كل الأنشطة وتم إجباري على البقاء في البيت تحت الإقامة الجبرية الغير رسمية بعد عودتي من باريس عام 2005 إلى تونس تم مضايقتي بكل الطرق مرة يتم استدعائي من طرف الداخلية ومرة أخرى يتم استدعائي من طرف الشرطة ومرة أخرى من طرف الحرس الوطني وأصبحت حياتي شبه جحيم لا أستطيع أن ألتقي مع أي إنسان كل إنسان ألتقي معه تقع له مشاكل ويتم إيقافه أو تنبيهه حتى أني لم أعد أخرج من البيت إلا نادرا وكلما أكتب مقال وأضعه على الأنترنت يقطع علي الأنترنت وأبقى بلاش أنترنت مدة أسابيع إذا نتيجة هذا الضغط توقفت عن كل النشاطات واكتفيت بالمطالعة وتفقيف نفسي وذلك إلى سنة 2011 عندما هرب بن علي من تونس وعادوا الإسلاميين إلى تونس بالشوية بالشوية في كل بلاصة وجاتني تهديدات مباشرة وغير مباشرة أجبرتني على مغادرة تونس نحو هولندا وفي شهر 7 2013 كما تول العام اللي فات قررت نواصل حربي على الفكر الإسلامي العروبي العنصري النازي، حرب فكريه بحته باش العباد اللي يقولوا رواحهم مسلمين يعرفوا اسلامهم بالكدا ويطبقوه على القواعد نتاعو السليمه، مش مجرد كلمه يقولوها نحنا مسلمين، وهما في الحقيقه ما همش يطبقوا حتى شيء من الاسلام، مسلمين بالاسم وهذه هي المشكله الكبيره اللي واقعين فيها، رانا احنا دول شمال افريقيا أو الدول الإسلامية بصفة عامة الغير عربية والتي تظن نفسها عربية راهي ماهيش باش تتقدم وماهيش باش تتطور وماهيش باش تولي دول محترمة كان ما تحملش هويتها الحقيقية وهويتها الحقيقية هي تاريخها الطويل الذي يمتد قبل الإسلام بالاف سنين احنا شمال افريقيا هويتنا امازيغية لازمنا نقطع كليا مع العروبة ومع العرب ونبني دولنا على حسب تاريخنا ويكون عنا قيمتنا وكياننا الذاتي والاسلام اللي يمكن نقبله به هو الاسلام اللي ميتجاوز الخمسة اصول الدين هي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج بين قوسين وغير ذلك فهو استعمار وقومية عربية متسترة بالدين وتحت غطاء الإسلام لا يجب الإسلام أن يتدخل في حياتنا الاجتماعية والشخصية والعائلية وخاصة السياسية وغير ذلك فهو استعمار وقومية عربية متسترة بالدين وتحت غطاء الإسلام لا يجب الإسلام أن يتدخل في حياتنا الاجتماعية والشخصية والعائلية وخاصة السياسية وبالطبع الحياة الاقتصادية من فين يفهم الإسلام في الاقتصاد الحديث ولا في السياسة ولا في أي أمور تعتبر عصرية فهو يأتي من عصور غابرة لا يفهم إلا في الأنظمة القمعية القبليه المتخلفه المنحطه التي تقوم على القوه وعلى الصراع القبلي والصراع المتوحش. الاسلام الوحيد المقبول هو الاسلام الفردي الشخصي الذي لا يتعدى المجال الفردي. فقط اذا هذا هو الهدف بتاع هذه القناه هو تعريفكم بالدين الاسلامي وتعريفكم بالمخططات الاسلاميه التي تريد ان تسيطر على العالم وتقضي على الانسانيه وترجعها للتخلف والجهل والانحطاط نظن الفكره واضحه ومرحبا بكم في قناه ملحد تونسي اتعلموا دين رب وبسلامه وكل عام اكثر واكثر ناس يخرجوا من الاسلام